بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا بالنسبة لموضوع الابتكارات والاختراعات اللي موجودة عندنا في النادي العلمي اشياء كثيرة يعني عادة يعني في بعض الاشخاص اللي يبحثون عن مثل هذه الافكار مثل اصحاب الرياضة يبحثون عن اللاعبين الجيدين ويأخذون حق منتخباتهم فمن الافكار اللي كانت موجودة فكرة التكييف كان عندنا طبعا المبنى الجديد الحالي احنا موجودين فيه قبل لا ينبني المبنى كان في شبرات موجوده هذه الشبرات كان في كل غرفه فتحه للتكييف وكان في غرفه موجوده بالوسط ما في فتحه للتكييف حتى نضع فيها التكييف او المكيفات نفسها ف... وهي كانت حق الامين العام الامين العام طبعا شخصيه داوم صبح ومساء لابد انه يكون لها مكيف عشان يهوي عليه التبريد خصوصاً بالصيف حر وشبرات فأحد العاملين في قسم التكييف ابتكر ابتكار وايد جيد فقال ليش ما نجرب هالتجربة حق الأمين العام قال ليش هالتجربة قال إنك تجي نجيب المكيف ونقصه بالنص بحيث النص اللي يكون يطلع الهواء الحار اللي هو عادة يكون بخارج الغرفة نحطه فوق الشبرة وبعدين نمد الأسلاك النحاسية أو البايبات النحاسية حتى توصل إلى النص الثاني اللي هو يكون عادة داخل الغرفة وخللنا نجرب ونشوف اللف النحاس هذا بعوازل حتى ما تحتر والغاز يمشي على راحته فجربنا التجربة هذه هذا الكلام كان في بداية الثمانينات الواحة ثمانية اثنين والثمانين وكانت الحمد لله تجربة ناجحة ومن خلال هذه العملية بدأ التكييف اللي هو على الوحدات التبريد قد يقال إن لا هذه كانت أفكار موجودة أو كذا بس إحنا نظن إن هذه الفكرة طلعت من عندنا من الكويت من النادي العلمي هذه الفكرة رقم واحد الفكرة رقم اثنين كان عندنا فكرة اللي هو الخوذة المكيفة نفس الشيء نفس نفس الشخص كذلك وصح كان كبير بالعمر ولكن ما شاء الله عنده أفكار وايد حلوة خصوصا الواحد ما يعيش في البيئة اللي قاعد يعيشها فهو الرجال يشتغل في التكييف تعرفون أنتوا المكيفات أو السنترالات كلها فوق السطح كلها شمس حارة وتحتاج واحد يلبس شيء يبرد على نفسه خصوصاً الرأس يعني وصيفنا ما شاء الله المخ يطبخ إذا كان واحد بيقعد برا فابتكر هو خوذة اللي هي كانت تعرفون الصفرة اللي يلبسونها عن حماية الرأس خصوصاً في المعامل أو المصانع أو المباني وعمل جهاز صغير في هذه الخوذة ولبسها وكانت ممتازة من أروع ما يمكن كان يعمل ثلاث أربع ساعات فوق السطح وهو مبرد راسه من خلال هذه الخوذة المكيفة ونزلناها بالصحافة لدرجة أن أحد الملحقين التجاريين في إحدى السفارات كان يدور داخل أثناء البنيان إحنا كنا نبني المبنى الجديد الحالي اللي هو الآن موجود ويبحث عن هذا الشخص ويسوي نفسه كأنه عامل من ضمن العمال وهو طبعا يشابه العمال اللي كانوا يشتغلون في هذا المكان وكان يبحث عن الشخص حتى يأخذ الفكرة منه أو يسرق الفكرة منه وينقلها إلى بلده لأنه خوذة مكيفة وما هي موجودة في السوق وفي بعد فتره حتى ماليزيا او وزاره التجاره الماليزيه بعثت لنا كتاب لوزاره التجاره وزاره الخارجيه الكويتيه وهم بعدين بعثوها للنادي يعني يبون حوالي 500 نسخه او 500 حبه من هذه الخوذه المكيفه اللي اصلا ما كانت موجوده ولا كانت مصنعه وكانت الفكره يعني وايد سهله كانت مروحه داخل الخوذه وخلية شمسية في الخارج فما تحتاج بطارية ما دام الشمس تضرب بالخلية هذه تشقل المروحة فتبرد العرق اللي يطلع من الشخص نفسه يكون هذه هي عملية التبريد له وهذه كانت الفكرة طبعا بعد فترة سمعنا بعد سنوات يمكن انه طبقت الخوذة المكيفة ولكن ليس بفكرتنا في فكرة ثانية يمكن تكون أفضل وأحسن الفكرة الثالثة او القصة الثالثة احنا كنا عادة يجونا ضيوف من بعض الدول فكل دولة تيجي يجي الوفد منها اذا ما الله خير الدولة في الكويت سواء الجامعة او وزارة التربية او اي جهة اخرى تضع النادي العلمي من ضمن جدولها للزيارات بالاضافه الى بعض الملحقين التجاريين الموجودين في يعني يجون يشوفون بعض الافكار ممكن تكون في فكره وهذا طبعا ما ينطبق بس على الكويت على جميع الدول العربيه افكارنا تسرق منا بدون ما نحس فكان فكره وايد حلوه وممتازة فيزيائيه وكان احد الطلاب مسويها فكان ضيف جاينا من احد السفارات اللي موجوده في البلد ومن ضمن الجولات كان يتجول فشاف الفكرة فطلب إعادة الشرح الفكرة مرة ثانية فلما شرحوا الفكرة مرة اخرى قال انا اعذروني انا ترى سرقتها وبعد ست شهور ان شاء الله راح تشوفونها في, في السوق فطبعا إحنا خذينا احتياطاتنا في المرات القادمة بعدين قمنا لا ما نشرح المكونات الجهاز نقول لهذا الجهاز واهدافه وبعض الأمور اللي تكون ستستر لها والحمد لله النادي العلمي الآن وضع مكتب لبراءات المخترعين يتعامل مع مجلس التعاون الخليجي ويتعامل مع أمريكا واليابان لتسجيل هذه براءات الاختراع حتى لا تسرق كما سرقنا في الثمانينات وبداية التسعينات هاي تقريبا وقصص كثيرة يعني ما أعتقد يسمع المجال الدكتور سعيد الأصفحي مدير العلاقات الخارجية والتنفيذية بالنادي العلمي